الوطن من أبوه من من يكون بعد كل خوف سلام ينظر الأمل حل أو رحل جاءنا الشهيد فاستعدوا القيام كنتم خير ساند لنا، كنتم خير معين لهذا الشعب المظلوم. كان قائدا، كان والدا، يا سفير نصر كل ارض العراق. اهله الشعب للجميع أم. Jamal Awash